Олександр ріже понад 10 міліметрову частину капсули, яка має захистити екіпаж в разі наїзду на міну. Автівка зібрана з двох частин. Кабіна – американського «Форда Рейнджер». Колісна база – від «ГАЗ-66». Знайдраємо кабіну, бронелисти листи підрізаємо, підганяємо під кабіну. Зараз будемо фіксувати її, зрізати пороги. що їх тут, по факту, вовсі немає на кабіні. Різати пороги, робити теж пороги, потім будемо інтегрувати кабіну салона, щоб вона була повністю ну, зброєю одне ціле. Призначення цього борту евакуація особового складу або транспортування бойового комплекту. Колісна база дозволяє рухатись колією, що на пересічній місцевості є важливим, говорить Ігор, керівник автомайстерні. В залежності від потреб конкретного підрозділу баги тут збирають адаптовані до тих умов, де перебувають військові. Мінімальна проводка, простота, надійність, з большої дорожні просвіт. Ремонтна пригодність і скорість, От, би, плюс цієї машини, плюс універсальність. Там і вивезти раненого, і КПВТ на в нього поставити, або гранатоміот, і БК підвести, ті ж продукти, що угодно. Вартість переобладнання автівки в бойовий легкопрохідний автомобіль в середньому коштує від 100 до 130 тисяч гривень. Залежить від стану донора та типу його модифікації, говорить Ігор. А ось що говорять люди, до яких ці автомобілі потрапляють. Это наша малая рейдовая машина. Чтобы вы понимали, из чего она сделана, она сделана из гольфа. От гольфа здесь осталось очень немного. Все вот это вот, которое здесь сделано, вон сверху Старлинг. вот это все сделано руками пацанов. Зрізати все зайве, наварити каркас, перевірити, описує процес автослюсар Олександр. Військові використовують такі автівки по-різному. Замовлень вистачає. Грошей, розхідників – ні. Інколи матеріали беруть з розбитою ворожої техніки, розповів Ігор. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Суспільне. Новини. Миколаївщина.